پچھلے تین چار روز سے روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبی میں جو انتہائی دلخراش قابل افسوس قابل مذمت واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے جو مضمرات ہیں وہ نہ صرف یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ٹریس ہوئے بلکہ یو کے تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایویڈینس ملی ہے یہاں پاکستان میں لوگوں کو ابھارا گیا لوگوں کو اس کام کے اوپر جو ہے وہ ترغیب دی گئی اور اس کے بعد ایک صاحب جو ہیں وہ ایک گروہ لے کے وہاں پہ پہنچے وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اس کے بعد یو کے سے اسی طرح کا ایک گروہ جو ہے وہاں پہ پہنچا اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ وہ عمل کیا جس عمل سے پوری مسلمان اماں اور بالخصوص پاکستان میں ہر کسی کو جو ہے وہ انتہائی دکھ اور افسوس ہوا اس ساری صورت حال کا ایک قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پریس کانفرنسز کر کے جو لوگ یہاں پہ اپنی نجی میٹنگز میں باتیں کر کے یہ بات کرتے رہے کہ جی یہ ہوگا وہاں پہ بلکہ یہاں تک بھی جو ہے وہ خبر دیتے رہے کہ جی دیکھیے گا کل ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا کیا ہے جب کہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا کہ شاید یہ چلیں سیاسی طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا کیا گزرا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا تو بہرحال یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور بعض صورتوں میں لوگوں کا ایگریشن لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ہے وہ قانون کے تحت کاروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ اپروچ کیا اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ جو ہے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے لیکن اگر لوگ اپنے گریونس کو اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سبھی تک اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ جب ہم قانونی راستہ روکتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے احساسات کو یا میرے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے یا مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دکھ ہوا ہے اور ہم اسے کہیں کہ چلو دوڑ جاؤ ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ پھر کوئی غیر قانونی راستہ اپنائے گا اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے یہ جائز بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرے یا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں بلکہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ کوشش رہی ہے اور ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر کسی کے عقیدے کو کسی کے کے احساسات کو جو ہے وہ کوئی یعنی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تلخی ہو تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے نہ کہ وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے یا قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لے تو اس سلسلے میں جو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ان کے جو ہے وہ گریونس کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق جس کی اپنا مسٹر لا تارڑ صاحب جو ہے وہ وضاحت کریں گے کیونکہ ایک غلط فہمی یہ کہی کہ جا رہی ہے کہ جی واقعہ وہاں پہ ہوا ہی یہاں پہ کیسے مقدمہ درج ہو گیا ہاں ٹھیک ہے اگر لیگلی وہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا لیکن اگر بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسے سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی کئی سو سال سے اور چوہتر سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے کہ آج تک چاند رات پہ اوپر کسی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی بلکہ رمضان المبارک میں ایسے پروگرام ہوتے بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں یہ پہلی دفعہ اس نے جو ہے وہ جلسوں کا اور احتجاج کا اور اب پھر چاند رات اب چاند رات جو ہے اس نے کہا کہ آپ جناب نکلیں اور جو ہے وہ احتجاج کریں لوگ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کرتے ہیں لوگوں سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید لیتے ہیں اپنا جا کے دیتے ہیں وہ آپ نے بھی یہ کیا کام شروع کر دیا کہ چاند رات کو جناب وہ ہے جی پوری قوم نکلے اور وہ بتائے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں وہ بھی ہمیں آزاد ہوئے تو چوہتر سال ہو گئے ہیں تم ہمیں دوبارہ جو ہے وہ انیس سو چالیس میں لے کے جا رہے ہو کہ جی ہم نے وہاں سے جو ہے وہ جد جی شروع کرنی ہے تو میں یہ پوری طرح سے یہ واضح کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل میرٹ قانون اور جو ایک عمل ہے میرٹ کا اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گی جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ آئیں آگے انویسٹیگیشن جوائن کریں اور وہاں پہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی وہ وہاں پہ بتائیں کہ ہماری پریس کانفرنس جو ہے وہ بالکل جھوٹ تھی وہ ایسے ہی ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے ان کے خلاف اگر کوئی ثابت ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں لے گا حکومت جو ہے اس معاملے میں قتل کسی طرح سے جو ہے وہ نہ تو مداخلت کرے گی نہ مداخلت کی ہے اور نہ ہی اگر کوئی آدمی اپنے گریبنس کے اگینسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیں بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناپور نہ لینے چاہیے یہ آپ کے پاس ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت رہی ہے آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے نہ کبھی خوفزدہ ہوئے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقف سے جو ہے وہ ایک انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں اپنے موقف سے ہلے ہیں تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانیں دیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلیں دیں گے اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلیں دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں مسجد نبی تک لے گئے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ آ تک جو ہے وہ لے گئے ہیں آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دیں اگر آپ اس کو حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ بلا شبہ انتہائی افسوس ناک میں بلکہ اسے شرمناک بھی کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے حرمین شریفین کعبۃ اللہ اور روزہ رسول تو یہ واقعہ روزہ رسول کی حدود میں ہوا تو اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے رہی بات کہ اس میں قانونی چارہ جوئی کا کسی کے پاس حق ہے کہ نہیں ہے میں نے صبح جب یہ پرچہ درج ہوا مجھ کہ یہ بات پہنچی تو ہم نے سب سے پہلے لیگل صورت حال جو ہے اس کی دیکھی تعزیرات پاکستان میں اور پاکستان کے پینل کوڈ کے ساتھ ساتھ ضابطۂ فوجداری میں دونوں جگہوں پہ یہ شکیں رکھی گئی ہیں دفعہ تین اور چار پاکستان پینل کوڈ اور ضابطۂ فوجداری کی دفعہ ایک سو اسی سے اٹھاسی کے درمیان ہے کہ اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان کے باہر بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے تو پاکستان میں کہیں بھی اس کے خلاف پروسیكوشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو اس لیے مجھے یہ ایک جو شبہ تھا وہ دور کر دیا گیا کیونکہ ہم نے پھر یہ رپورٹ مانگی پولیس سے کہ آپ نے یہ پرچہ جو واقعہ ہر مین شریفین میں ہوا اس کی بابت ایف آئی آر یہاں پہ درج ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لیگل اوپینین لے کے یہ معاملہ سارا سامنے رکھ کے میں خود فوجداری سائٹ پہ وکالت کرتا ہوں لیگل پوزیشن یہی ہے دوسرا یہ ایک شور مچا دیا گیا ایک ہلکے کی طرف سے کہ شاید خدا نہ خاصہ توہین رسالت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں دو سو پچانوے سی کے بلیسو میں کے تو اس پہ یہ وضاحت ہم کرتے چلے میں نے وہ پرچوں کے کنٹینٹس بھی ایف آئی کے دیکھے اور دین آئی آلسو اسپوک ٹو آئی جی پی اور جو ریلیونٹ ہمارے پروسیكیوشن کے انچارج ہے کسی ایسی دفعہ کا اطلاق نہیں ہے ان مقدمات میں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں دو سو اور دو سو چھیانوے تحت یہ مقدمات دیے گئے ہیں جو کہ مذہبی مقدس مقامات کے اوپر ہلڑ بازی کرنا ایک کسی شخص کو اس کی مذہبی عبادات کے حوالے سے روکنا یا اسے ہوٹ کرنا دو اور جو مذہبی جگہ ہے جو آپ کی ریلیجس پلیس ہے اس کے تقدس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود یا اس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے دل دکھیں یہ سارے قوانین آج سے سو سوا سو, سو سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ پری پارٹیشن اس کے لیے یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مساجد کے لیے قوانین ہے جب یہ قوانین بنائے گئے تو بر صغیر پاک و ہند میں چار پانچ اقوام بستی تھیں جن کے اپنے اپنے بیلیفس اور اپنے اپنے مذہبی شاعر ہیں یہ گرودوارے پہ بھی لاگو ہوتی ہے دو سو پچانوے یہ مساجد پہ بھی اسی طرح ہے یہ چرچ پہ بھی اگر کوئی کرے گا اس پہ بھی ہوگی یہ ٹیمپلز پہ ہندو کے مندر پہ بھی اسی طرح ہے اور اس کے مقدمات پا پاکستان میں پہلی دفعہ درج نہیں ہوئے پیچھے بلکہ یہ رحمیہ خان میں واقعہ ہوا سندھ میں ایک دو دفعہ واقعات ہوئے ہماری مینارٹیز کے ساتھ چرچ کے حوالے سے واقعات ہوئے مساجد کے حوالے سے بھی ہوئے تو یہ پرچے ہمیشہ درج ہوتے ہیں اور یہ مذہبی ہمانگی برقرار رکھنے کے لیے یہ پروویژنس آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے قانون میں ڈالی گئی تھی جو آج تک موجود ہیں اور یہ معاشرے میں جس طرح رانا ثناولہ صاحب نے کہا یہ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے مسلک کے حوالے سے بلیف کے حوالے سے ہے اس پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکومت چپ کر کے بیٹھے اور تھانوں میں روک دیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا نہ پرچہ کیا جائے نہ کاروائی کی جائے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا حساب خود لے ریاست میں ایسا نہیں ہوتا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس طرح وزیر داخلہ نے فرمایا ہے درخواست آئی انہوں نے پرچہ درج کیا کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں یہ ہاں اس کے بعد ایک بات ضرور وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی یہ جن جن لوگوں کے حوالے سے ان کو شہادتیں ملیں گی چاہے وہ فورینسک ایویڈنس ہے وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ جس طرح سے بھی آتی ہے واقعاتی شہادت ہے اس کو میرٹ کے اوپر یکسو کیا جائے گا اور آ, آ, پوری قوم بھی جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے گی کہ اس کا جو یہ ایول ڈیزائن ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ روکا جائے <تصفح> دیکھیں اس میں گرفتاریوں <تصفح> والی جو بات ہمارا <تصفح> کام نہیں ہم نے بالکل یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آ, آ, لوگوں کو کہیں کہ جی آپ آ, آ, اپنے مقدمے درج کرائیں یا ہم کہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان میں جو تفتیشی ٹیمز ہیں آپ میڈیا بالکل اس کے اوپر نظر رکھے وہ اپنے تفتیش کے نتیجے میں جس کو وہ گرفتار کرنا چاہے اس کو کریں جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے جو یہ پونے چار سال کرتے رہے کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو نہیں چھوڑوں گا یہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ہوگا قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا یہ اس کا جواب تو مجھے دے سکتا ہے باقی بلدیت جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تفتیشی ہفتہ جو ہے اس نے اب تک اس کی بلدیت جو ہے وہ معلوم لی ہوگی میں جی دیکھیں اس میں دونوں نقطۂ نظر ہیں ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے ایک نقطۂ نظر یہ ہے جو کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اب اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنتی ہے ایک ایسے لوگوں کو جو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ اور زیادہ ری پرکشنز ہوں گے اس لیے ना نہ تو قانونی करने کرنے کے حق میں ہے اور نہ ہی کسی کو روکنے کے حق میں ہے یہ لوگوں کا اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے اگر کوئی قانون راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے لیکن ہاں یہ ہم ضرور اس بات کا اہتمام بھی کریں گے اور ہم اس بات کے اوپر زور بھی دیں گے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس معاملے کے اوپر احتجاج کریں یا ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنا موقف اختیار کریں یا ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کوئی عمل کرے اس کی بالکل قطر جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور وہ بنتا ہے تو وہ کرے اور اس کے بعد عدالتیں یہاں پہ آزاد ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ جو ہمارا فرض ہوگا اس کو ادا کریں بہت شک شک